أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار وأطراف النهار لعلك ترضى